game war mein shaam mein the attendant ko subscribe kare aur bell icon ko dabaye taaki latest videos aapke telephone par aaye. Number 2 game number ko sabse milta na ko same hokar khud se kehta main rukna. mere mele aaye aretti ko mil kon tha dios mera hatne نام بنا کیا کام پڑا کبھی ہوا نام بڑا میری سوچ پہلے کہتے سب فلمی سے پورا دلی سے پڑا نام تو نام کرنا تھا اجل پہلو کا शुक्रिया जो करा بھروسہ مجھ پر بدلا گیم پورا میں نے اور بندے بننا چاہتے میرے جیسا ہٹنے نا تو میں وہ کر سب سے ملتا نا کر جیسے کہتا میں جو کرنا تم وہ کر میرا ہٹنے نا تو میں وہ وہ الگ سب سے تین سال پہلے جب نہ کوئی ساتھ تھا خود پہ وشواس تھا اور بس ایک خواب تھا ہاں پتہ راستہ ہار نہیں تھا ماننا ہے کس کسے مانگتا جتنا تھا وہی ساتھ تھا میں جب سے کہتا میں جو کرنا تم وہ کر میرا مول کے مول میرا ہٹنے نا تو میں وہ کر وہ الگ سب سے ملتا نا کسی وہ کر कहता मैं जो میں جو کرنا تم وہ کر میرا, میرا لاکھ میرا مائنڈ کرافٹ بدلا گیم پورا میں نے کھیل کے جی ٹیڈ اور مو بند شروعات میری بائک کے فون پہ اب بندے بننا چاہتے میرے جیسا میرے بائک کے کون یہ میری سوچ کو پہلے کہتے عجیب یہ اب دیکھے بولے اٹھارہ پہ اجیب دس منٹ سے آگے گا اور ربھی تو دیکھا گا تیرا بھائی کیسے پاڑے گا مون okay. میرا ہٹنے نا دوں میں وہ کر سب سے ملتا نا کر جب سے کہتا میں جو کرنا تم وہ کر میرا